عندما تقوم تصلي تجد حراكا مع نفسك مصارعه نفسك تقول اجل اجل اجل لكن لا تطعه قل انا اعلم اني لا انتفع من دنياي الا بهذه اللحظه الا في اللحظه وبهذا العمل واذا شعرت هذا الشعور وانك لن تنتفع من حياتك الا بهذا وامثاله هل تفر منه فرارك من الاسد او تطمئن اجيب يا جماعه تطمئن يا اخي فكر في هذا عندما تقول الله اكبر تجد شيئا في نفسك ويلا مش مش قل يا اخي هونا هونا هونا ما لي من حياتي الا هذا ما ينفعني في قبلي ولا عند موتي ولا يوم القيامه الا هذا اطمئن يا اخي ثم اذكر وانت في صلاتك من تناجي من تناجي يا. تناجي احب شيء اليك وهو الله عز وجل الم تعلم انك اذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى من فوق سبع سماوات قال حمدني عبدي الم تعلم انه اذا قلت الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي الم تعلم انك اذا قلت مالك يوم الدين قال متجرني عبدي كل هذا حق ألم تعلم أنك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين هذا بيني وبين عبد صفين. ألم تعلم أنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي إلا هل تجد خيرا أكثر من هذا؟ كيف تفر من أن تقف بين يدي من يناجيك؟ وهو على كل شيء قدير؟ يا أخي إعرف نفسك. إعرف نفسك. ولماذا ولماذا خلق والله لو كنا نشعر هذا الشعور لهانت علينا العبادات ولا رخصت علينا الدنيا كلها لو ساوت الدنيا جناح بعوضه لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله احقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران هكذا يقول ابن قيم الله وصدق